Ісус сам сказав, сказа. є світо для світу, Хто сам доїде, за мною цей, життя твій знайде. За ними дослід, небесну країну, хоч темря воскрит.